Érezted-e már valaha, hogy nem jó? Csak úgy szimplán nem jó, de nem tudod megmagyarázni, hogy miért, és hogy miért mozognak benned ezek az érzések. Az elmúlt tíz évben azt figyeltem meg, hogy hiába mondom meg embereknek azt, hogy lépésről lépésre mit kell csinálni ahhoz, hogy eredményesebbek tudjanak lenni, mindig van egy-két kivétel, aki aktívan, szorgalmasan végigviszi a folyamatokat, de valami miatt az eredmény elmarad. És coachként ez egy nem hálás feladat azzal szembesülni, hogy lépésről lépésre látod, hogy minden rendben van, minden folyamat rendben van, de az eredmény nem akar jönni, olyan, mintha blokkolva lenne. Érezted már valaha, hogy egyes ötletek, egyes folyamatok kivitelezése nem támogatott? Mit értek ez alatt? Hogy nem érzed azt, hogy rajtad kívül bármilyen módon segítve lenne ennek az eredményessége? Én nagyon sokszor tapasztaltam ezt az életben, és emiatt tudtam segíteni azoknak tovább lépni, ugyanis meg kellett nézni azt, hogy milyen a párkapcsolat, milyen a viszony a családdal, esetleg milyen baráti körben van napi szinten az illető, vagy milyen a munkahelye. Szeret-e ott dolgozni? Ugye muszájból dolgoznak nagyon sokan, de szeret-e muszájból ott dolgozni azon a helyen? És ez az a pont, hogy ha eredményt szeretnénk elérni, hogy megvizsgáljuk és elkezdjünk változtatni. Nem azt mondom, hogy hirtelen radikális változásokat kell eszközölni, mert az sem túlzottan jó. Finoman lépésről lépésre változtatni, ugye mindig mondom, változtatás nélkül nincsen változás, tehát finoman változtatunk, hogy változzon a környezetünk is ezáltal, és a lehetőségek. Hadd mondjak el egy személyes példát, 2015-ben üzleti útra készültem Ausztráliába. És öcsém mondta, hogy szeretne velem jönni. Mondtam, hogy jó rendben. Öcsémről azt kell tudni, hogy előtte nem találta a helyét. Minden a helyén volt a fejében, szerette volna is csinálni azt, amit csinált. Egyetem, munka, kipróbálta magát külföldön is itt Európában, de azt láttuk rajta, hogy valahogy nem boldog, és nem tud kiteljesedni abban, amit csinál. És nem találta a helyét. Kijött velem Ausztráliába 2015-ben és nem jött vissza. Ő úgy döntött, hogy ott marad, tetszett neki az a légkör, ott beiratkozott egyetemre, és most olyan boldog, mint még soha kicsattan az örömtől, és látszik, hogyha ránézel, hogy boldog. Szeretik őt a munkahelyén, megbecsülik a munkáját, új barátjai vannak, környezetváltozás volt, és ez nagyon sokat segített neki a személyiség fejlődésében is. És természetesen azért az önbizalom sem utolsó ebben a szempontban. A lényeg tehát, hogy most nehogy mennyeküljön mindenki külföldre, nem azért mondtam. Környezetváltozásra van néha szükség ahhoz, hogy jobban meg tudjuk ismerni önmagunkat. Mert lehet, hogy te sem ismered önmagad abban a környezetben és abban a helyzetben, amelyben jelen vagy ben, jelenleg benne vagy. Tehát nagyon fontos, hogy merjünk változtatni, mert hogyha merjünk változtatni, akkor fognak tudni jönni az eredmények. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál. Gergis Dani voltam, köves, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha tetszett, akkor ne felejtsd el megosztani, és inspirálódjunk együtt legközelebb is.